Mešačok na nebe švíci vysoko i kolo ňoho všeli chodce výstočo vero Jaký je to smutný čas keď môj milý nepríde ozdaj druhej prímešačku vernosť rúhuje Jaký Čas, keď môj milý nepríde, pozdaj druhej prímešačku. Pasuje, a zota wita, bo paroboj jako tak, pomiluje dziewczyta, pomiluje, pospasuje, a zocha. Čo vás moja mamička, darmo víme, mamičko, darmo ucešujete, keď môj milý najmilejší chodzí po švece.